الناس اللي طلبت مني إن أنا اغني الأغنية التركية تاني هغنيها تاني دلوقتي عشان أنا بحبكم جاهز يلا بينا بيريلونشام <تصفيق> بلا